فلسطين اغلى وطن والقدس والقدس بنفداه This house. صوت كثير رائع وهي بنت كثير كيوت طبعا يعني الكليب عن جد رائع والكلمات اكثر رائعه هي هون بتحكي انه فلسطين اغلى وطن والقدس مفداها يعني اهلنا باليمن بفدوا ارواحهم لفلسطين او للقدس هون يعني الفاء فديت الوطن فلسطين من يفداها يعني عملت يعني الفاء واللام والسين والطاء والياء وعلى ايش له هدول الحروف، طبعا اكيد تسمعت سمعتوا شو الحروف يعني الكلمات اكثر من رائعه ومعبره جدا وبينوا لنا قد ايه انهم بحبوا الشعب اليمني وبحبوا فلسطين والمستعدين يفدوا بروحهم من زمان يعني هم بيدافعوا عنا وبحبونا كثير، وإحنا اهلنا باليمن بنحبكم كثير وشكرا عن الرائع، عن جد رائع جدا والكلمات اكثر من رائعه، حتى اللي عجبنا اكثر بالفيديو <تصفيق> اللبس